Majs, jedan, dva, tri, četiri, Marka. Sigura da, Marka. Marka, sigura? Bravo, majster. Svakača čas. Svakača čas. Čao, majster. Čao, yeah, yeah, yeah.